اذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم فطعم الموت في امر حقير كطعم الموت في امر عظيم يرى الجبناء ان العجز عقل وتلك خديعة الطبع اللئيم وكل شجاعة في المرء تغني ولا مثل الشجاعة في الحكيم وكم من عائب قولاً صحيحاً وآفته من الفهم السقيم ولكن تأخذ الآذان منه على قدر القرائح والعلوم والعلوم